Запорізька майстриня Наталія Маренко каже, створювати біжутерію розпочала минулого року, під час карантину. Надихають на це квіти, тому і назвала виставку «Квіти у прикрасах». «Ця виставка, я сподіваюся, що вона розширить свої рамки і це моя перша персональна виставка. Останній мої роботи зі скла, але також мені дуже подобається працювати з натуральним каменем. Мені подобається робити квіти в прикрасах, різні ягоди». Собі вартість цієї біжутерії 500-600 гривень, каже Наталія Маренко. Поглянути на виставку і авторських прикрас прийшли подруги та колеги. Я взагалі дуже люблю прикраси. Я взагалі дуже люблю прикраси, а ці авторські незвичайні. Я взагалі захоплююся людиною, яка може щось робити своїми руками. Я більше люблю абстракцію, але прикраси Наталії у вигляді квітів мені дуже сподобались. Я прийшла, тому що я ношу Наталі. Я прийшла, тому що я ношу Наталіні прикраси. У мене вже дуже багато їх. І тому мені хотілося подивитися, які в неї ще нові ідеї втілені в прикраси. У мене вже є в різному стилі, наприклад, в українському, з бірюзи, здебільшого кольє та сережки. Загалом з кожної колекції щось є. Наталія Маренко каже, поєднує професію та своє нове хобі. тому Маренко, директорка нічого «Багато спільного, тому що з нічого потрібно зробити щось. І коли це виходить, ти отримуєш велике задоволення. А найголовніше, я хочу сказати, що ніколи не пізно змінити своє життя на краще. Кожному з нас закладені таланти якісь. І ось бери та малюй, бери та збирай, радуй себе та своїх близьких». У творчих планах Наталія Маренко розпочати створення жіночих прикрас на кожен день. Квіти у прикрасах експонуватимуть щонайменше два місяці. Ольга Іванова, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.